mivel is foglalkozunk és hogy miért foglalkozunk azzal amivel foglalkozunk Opa. képzéseink vannak, méghozzá elég egyedi képzéseink hiszen azt mondja hogy az előző körforgásunk a képzések ugye 25 téma volt amivel végeztünk három év alatt a 25 témával most ugye ez már jócskán több mert már van olyan témánk amit már 6 hónapja folytatunk és miért mondom ezt? mert minek kellenek ezek a képzések tehát ugye ezek olyan típusú képzések amit mi személyesen 2013-tól kezdtünk el, én emberek képzésével egyébként 93 óta foglalkozom 91-től van saját szervezésű csapatom is és azért foglalkozunk ilyen képzésekkel mert engem mindig érdekelt az hogy hogyan működik az ember és hogyan működik az élet, illetve érdekelt volna hogyha ezzel kapcsolatban lett volna bármilyen jellegű információm ehhez legkorábban ilyen információkhoz hogy hogyan működik az ember, hogyan működik az élet hát 93-ban kezdtem el hozzájutni és amikor tényleg ilyen típusú tudást kezdtem el gyűjtögetni magamba, akkor ez 98 volt tehát addig is ugye 91-től már tanultam de az első sorban olyan típusú képzés volt ami motivációs és kevésbé volt olyan hogy maga az egyén hogyan működik tehát engem érdekelt az hogy miért vagyok olyan amilyen és az is érdekelt hogy mások miért olyanok amilyenek és volt egy furcsaság talán ezzel kapcsolatban az hogy az én tapasztalatom az hogy a legtöbb embert az érdekli hogy mik a jó tulajdonságai és nem szeretik hallgatni a rossz tulajdonságaikat én 93-ban hallottam először olyan elemzést csináltak velem kapcsolatban egy hölgy ahol nem részletesen elemez, elemzett ki de olyan dolgokkal illetve olyan információkhoz jutottam általa ahol felismertem azokat a rossz tulajdonságaimat amire én úgy gondoltam hogy azon változtatni érdemes, miért gondoltam ezt így? mert akkor már emberekkel foglalkoztam, sőt már emberek is vezettem embereket képeztem, előadásokat tartottam és én úgy gondoltam hogy ha ha nem ismerem a rossz tulajdonságaimat illetve a rossz tulajdonságaimon nem változtatok akkor hogy akarok én emberekkel foglalkozni? hogy akarok én embereket tanítani? hogy akarok én előadást tartani hogyha tele vagyok rossz tulajdonságokkal, most az a tele az természetesen idézőjelben tehát igazából az hogy milyen jó tulajdonságaim vannak az elemzés során nem is emlékszem, de arra emlékszem, hogy mit mondott, milyen rossz tulajdonságaim vannak. És rádöbbentem arra, hogy ez tényleg így van. Na most én azóta rengeteg ember elemzését csináltam, nyilván nem a 90-es évektől, de illetve de már 90-es évek második felében kezdtem emberek elemzését és nekem mindig furcsa volt hogy az embereket, emberek többségét miért a jó tulajdonságai kérdeklik és miért nem a rossz? sőt ugye én ismerek embereket, ismertem, ismerek jelenleg is olyan embereket, akik egyszerűen képtelenek elfogadni azt hogy vannak jó tulajdonság, vagyis rossz tulajdonságai, azt mezzel elfogadják hogy vannak jó tulajdonság és sőt olyan embereket is ismerek akik úgy gondolják hogy hát ők nekik szinte csak jó tulajdonságaik vannak, miből gondolom ezt? hát mert mikor mondanám nekik hogy így csináld vagy úgy csináld akkor azt mondják hogy ők úgy csinálják és mégis hibáznak, érted? hát ha úgy csinálnák akkor nem hibáznának tehát rengeteg olyan ember személyes fejlesztésében vettem részt ami azt jelenti hogy személyes konzultáció, coachingok keretében hogy mondtam, kiderült hogy mit csinál és mondtam hogy azt talán nem így kellene hanem így és azt mondta hogy ő pont így csinálja, hát mondom ha pont így csinálnád akkor nem ide jutottál volna aholva jutottál és egyszerűen sok ember képtelen azt elviselni hogy neki vannak jó sok vagy rossz tulajdonsági akarom mondani tehát vannak rossz tulajdonsági és és ugye én például sokszor látom azt hogy valakit szembesítek egy rossz tulajdonságával nem közvetlen módon hanem közvetett módon ami azt jelenti hogy én nem is ismerem magát a szemét és így előadásban hall az illető a rossz tulajdonságáról, erre mit csinál? elmenekül ahelyett hogy azt mondaná hogy jaj de jó hogy tudom hogy mi a rossz tulajdonságom akkor legalább változtatok rajta, érted? de nem, rengeteg olyan ember van aki meghallja hogy mi a rossz tulajdonsága és világgá szalad most idéző ebbe természetesen tehát elmenekül, ne nehogy már valaki megmondja neki hogy neki mi a rossz tulajdonsága, na most pedig ez egy érdekes dolog mert vajon mi az ami, meg, ami miatt ő elmenekül? hát gyakorlatilag én életemben egy pár emberrel találkoztam akinek nagyon kicsi volt az egója de képzeljétek el ezek nem nők voltak tehát nem nők voltak tehát konkrétan ismerek három olyan férfit Férfit, akinek gyakorlatilag nagyon-nagyon kicsi egója volt szinte semmi és ugye az összes többi ember akivel találkoztam hát kisebb nagyobb mértékben meg vannak áldva egóval ugye mit jelent az ego? az hogy először is én majd én majd harmadszerűségűen vagy negyedszerűségűen és akkor utána majd talán még valaki más oké? Okay? na most ha valaki úgy gondolkodik hogy hát oh, nem ilyen akkor biztos hogy ilyen oké? Okay? tehát miből, miből gondolom ezt hogy, hogy ilyen? mert az egónak van egy olyan tulajdonsága hogy azonnal védekező álláspontra helyezkedik sőt helyez téged, hogyha olyan dolgot hall, ugye az érzékeléseken keresztül, az érzékszerveinken keresztül, ugye elsősorban fül, olyan dolgot hall, ami mondjuk a hibádra hívja föl a figyelmet, tehát az illető hibájára hívja föl a figyelmet és akkor ugye úgy védekezik az illető, ez egy védekezés, hogy ő nem, ő, ő aztán nem hát mert ő hogy lehetne neki egója amikor ő mindent jól csinál tehát rengeteg ilyen emberrel találkoztam életemben tehát ha már egyszer van egója az embernek akkor azt úgyse lehet kiirtani, de egy dolgot lehet csinálni, parancsolni na most az ego egy olyan dolog ami nem szolgál semmi jót. tehát mondok egy példát, jó? az 1800-as évek végéig, sőt mondhatnám hogy a 1900-as évek elejéig a nőknek nem volt egójuk, nem volt Egójuk. Most gyakorlatilag mondom, én még nem találkoztam olyan nővel, akinek nincs egója. Mondom, férfival is összvis vagy hárommal életemben. De mondom, olyan nővel még nem. Na most, mit jelent az egó? Hát mi, mi baj van vele? Hát nem engedi az alkalmazkodást, nem engedi az elfogadást, oké? Okay? hanem védekezik, az ego az egy védekező, idézőjelben mechanizmusunk tehát amikor valakinél azt látod, hogy védekezik akkor nem ő védekezik hanem az egója, érted? Mit, mit, nem úgy értve a védekezést hogy hogy mondjuk fizikai védekezésről van szó tehát éppen verik aztán hagyja magát most nem erről van szó ne is hagyja magát, védekezzen de most nem erről van szó hanem arról hogy mondanak neki valamit és akkor elkezd védekezni, érted? na most csak az a baj hogy mondjuk ezt velem szemben csinálja valaki akkor én tudom hogyha ő védekezik akkor talált oké? Okay? Hát mind, mindig minden esetben tehát nem azt jelenti hogy velem szemben védekezik csak éppen mondok neki valami dolgot és akkor ugye elkezdi megmagyarázni, meg elkezdi bevédekezni azt a dolgot tudom hogy talált, tehát ami azt jelenti hogy, hogy ténylegesen az ego kiállt ugye a szíre, és próbálja megvédeni a, az egyén most gondoljátok végig a nőknek ezer éveken keresztül nem volt egójuk de képzeld el túléltek mert itt vannak a nők mind túl élt. képzeljétek el és az emberiség létszáma növekedett nem érdekes? nem fura? úgy is van növekedés, szaporulat, érted? szaporodás hogy nincs egó, hogy van ez? akkor az azt jelenti hogy a túléléshez nem szükséges az ego, világos voltam? mert ha szükséges lett volna a túléléshez az ego akkor már nem létezne emberiség, mert a nőknek nem volt és a nők szülték a gyerekeket, világos voltam? na most ha egy embernek már kialakult az egója az azt jelenti hogy megszüntetni nem lehet sőt az se lehet hogy visz, kisebb legyen az egója, egyet lehet van az embernek egy tudata, az egónk az nem a tudatunkhoz kapcsolódik semmi köze a tudatunkhoz az ego az az ösztöneinkhez kapcsolódik oké? Okay? de van egy tudatunk tehát ez azt jelenti hogy van egy ösztönünk is meg van egy tudatunk is és a tudatunkkal tudunk parancsolni a saját egónknak vagy nem parancsol az ember a saját egójának, hagyja az egóját érvényesülni, na most ennek mi lesz a következménye? alkalmazkodás hiánya, elmondtam, elfogadás hiánya mit hoz ez a két dolog az alkalmazkodás és az elfogadás hiánya? konfliktusokat oké? Okay? konfliktusokat, mert nem tud alkalmazkodni másokhoz mert én, én, én, oké? Okay? nem tud elfogadni valakit úgy ahogy van, érted? most itt nem történésről beszélek mert elfogadásnál szoktam tanítani a történéseket és eseményeket helyzeteket, stb. azoknak az elfogadását, de most itt nem erről van szó mert az ego az elsősorban az emberekkel kapcsolatosan nyilvánítja ki a véleményét és képtelen arra hogy egy embert úgy elfogadjon hogy van és akkor mi történik például az ember mondjuk másként látja ugyanazt a dolgot, ami ugye jellemző tehát sok esetben nagyon jellemző, hogy két ember ugyanazt a dolgot nem úgy látja és ebből miért keletkezik vita? hát nagyon egyszerű az elfogadás hiánya miatt ez nem azt jelenti hogy okos engedsz ha már szenved ez nem azt jelenti hogy hú hát akkor most engedte, nem hanem azt jelenti hogy képes volt elfogadni azt hogy neki mármint a másik személynek más a véleménye azzal a valamivel kapcsolatban érted? és akkor miért álljon le vitatkozni, veszekedni a másikkal amikor erre képes hogy elfogadja azt hogy neki a más a véleménye és nem akarja a másiknak a véleményét erőszakosan megváltoztatni, világos ez hanem fogja, elfogadja annak a véleményét és tovább léphetnek a dolgon és nem kezdik el őrölni magukat, érted? de ma egy olyan világban élünk ahol kifejezetten generálják a gyerekek egóját kifejezetten tehát senki nem úgy működött hogy hirtelen felnőttként lett egója nem már szépen gyerekkorodban alakították az egódat és mire felnőtt lettél? kialakult az egód, nem csak neked, minnyájunknak, nekem is, oké? Okay? csak van egy óriási különbség hogy a lányok, a kislányok még mindig nem születnek egóval a fiúk igen tehát a fiúk eleve egóval születnek hát az ego, hát megnézed, hát minden fiúba bele van kódolva a versenyszellem oké? Okay? ego nélkül nincs versenyszellem, azt mondaná, hogy neki nincs egója, mit versenyezzek én vele? miért mérjem én magam hozzá? érted? tehát egy olyan ember akinek nincs egója nem fog leállni versenyezni, világos ez? mert miért kell versenyezni? hát hogy én, én, én győzzek érted? és ha megnézed a legtöbb nőben ez a versenyszellem még, nincs, még úgy sincs meg hogy van egója a hölgyek mit csinálnak? Ők nem, veté, nem versenytársat látnak egy másik szemében, hanem vetétársat. nagy különbség oké? Okay? A, ve, a, a versenytárssal versenyzünk, a vetétársat azt kicsináljuk ez az óriási különbség a kettő közt érted? És ha megnézed, a hölgyek általában kit tekintenek vetétásként. Egy másik hölgyet. Nem egy másik férfit, vagyis egy férfit, hanem egy másik hölgyet. És például a hölgyek nem tekintik vetétásnak a férfiakat. Csak a hölgyeket. Nagyon érdekes de ennek is megvan természetesen a természet a sokat, szóval a lényeg az a férfiak egy másik férfiban nem vetétársat keresnek vagy látnak hanem versenytársat, érted? és ez az egóból van tehát egy fiú tehát úgy születik hogy már eleve ott van az ego egy lányban kifejlesztik az egót értem? tehát egy olyan társadalomban élünk ahol komolyan az egész oktatási rendszer onnantól kezdve hogy bölcsőde óvoda arra van felépítve hogy minél több egoja legyen egy gyereknek erre van kifejlesztve hát eleve gondold végig ezt a célt szolgálják az összes szereplés, az összes ö, például felelés, az összes dolgozat ugye az iskolákban mindezt a célt szolgálják az hogy én, én, én, én, én világos mások előtt, nem tudom mennyire világos-e mások előtt, tehát mások előtt szereplés azt jelenti hogy én, én, én és akkor most mondhatod hogy a Szedlacsik Miklós is akkor én én, mert szerepel, csak van egy óriási különbség, én soha nem szerettem szerepelni, tudod miért szereplek? mert tudom hogy a szereplés révén tudom átadni nektek a tudást, más módon nem tudom és nem is akarnám mert azt tapasztaltam hogy aki könyveken keresztül adják át a tudást, az mit sem ér. Mit sem ér? Mondhatjuk azt, hogy szinte semmit nem ér. Oké? Okay? Na most ez azt jelenti, hogy ráadásul ugye a tudást úgy kell átadni, hogy van, tehát annak, aki a tudást átadja, létrehoz egy közösséget és ez úgy indul, hogy nem először is létrehoz egy közösséget, nem hanem először is, ahogy én csináltam, úgy, azt tudom elmesélni elkezdtem átadni a tudást és arra jött létre egy közösség, világos ez? tehát nem a közösség volt előbb és a tudás később hanem fordítva, a tudás volt előbb és a közösség utána és most a mostani közösségünkről beszélek, nem az ezelőtt húsz évről, érted? tehát itt van az egónk visszatérve azt jelenti hogyha képes vagy alkalmazkodni képes vagy elfogadni akkor az életedben a konfliktusok mennyisége az óriási mértékben lecsökken, oké? Okay? na most de az hogy az ember erre képes legyen az egy folyamat az nem egy hétvége képzése, érted? az nem egy hétvégi képzés de nem is egy heti képzés én látok embereket akik itt tanulnak hónapok, évek, sőt olyanokat is akik évtizedek óta itt tanulnak és ezért is tudom állítani hogy ez egy folyamat és az embernek önmagán kell a legtöbbet dolgozni érted? a legtöbbet. és most gondold végig ha valaki nem szeret dolgozni az mennyire fog önmagán dolgozni? <gül> ez is egy munka hogy önmagunkon dolgozunk miért? mert egy folyamatos odafigyelést igényel, érted? és ha az ember nem figyel a saját cselekvéseire a cselekvéseit megelőzők gondolataira akkor ugyanúgy éli tovább az életét mint ahogy előtte és nem lesz semmi változás ezáltal és az hogy odafigyel, figyelj valamire tehát maga az odafigyelés az energia koncentráció tehát energia szükséges az odafigyeléshez még egyszer mondom energia oda, tehát energia szükséges és ráadásul még az energiát koncentrálni is kell tehát nem szétszórja az ember az energiát hanem fókuszálja koncentrálja az energiát na most gondold végig hány olyan embert ismersz aki energiahiányjal küzd? szerinted aki energiahiányjal küzd az fog tudni energiát koncentrálni hát ki van csukva? ki van csukva? és akkor mi a megoldás? hát bekerül az ember egy olyan közösségbe amelyik tele van energiával, ezt úgy hívják hogy PPH oké? Okay? és ott az ember ha nincs elég energiája amikor a közösségben van tud energiát kapni, oké? Okay? én azt mondja hogy 95-től biztos hogy folyamatosan töltöm az embereket energiával, 95-től oké? Okay? azért mert onnantól már ezt megállapították külső emberek, szakemberek akik ilyennel foglalkoznak oké? Okay? ami azt jelentette hogy értsétek hogy az 95-től figyeltük ezt meg, figyelték meg kívülről emberek, hogyha az én társaságomban vannak, akkor utána jobb állapotba kerülnek. Tehát 95 az hány éve volt? Hát lassan 30, így van, 27. 27 éves. És én azóta az embereket töltöm biztos már előtte is csak akkor nem figyeltek erre föl, meg én sem oké? Okay? mert ugye 93-tól kezdtem el tanítani vezetni embereket azóta van 91-től van egyébként saját szervezésű csapatom na most tehát hogyha valaki nincs elég energiája akkor otthon, attól, hogy otthon ül akkor sem lesz érted? bár hogyha mondjuk élőben nézi az előadásokat akkor ebből az energiából jut élőben is ez biztos, de közel se annyi mint mikor részt vesznek az előadáson tehát én meg kérdezni vagy maguktól elmondják az emberek általában a többségében mikor először jönnek közénk személyesen egy élő előadásra akkor elmondják hogy ez mennyivel jobb mint mikor élőben nézték az interneten keresztül arról nem is beszélve hogy sokan azt gondolják hát át, elég a felvétel hát megkérdezném hogy mire, <gül> mire elég szóval az embernek ahhoz hogy változást idézzem magában elő kell hogy legyen energiája erre, értjük? és ha nincs elég energiád akkor mondtam egy tippet hogy hogy szerethetsz energiát, gyere közénk de hát ide csak azok jöhetnek közénk akik tanulok tehát akik vállalják azt, hogy ők itt tanulnak nálunk. Ugye a tanulást azt lehet végezni személyesen a helyszínen, a rendezvények helyszínén, lehet úgy végezni, hogy az ország, sőt hála Istennek most már kezdődik, hogy a világ különböző pontjain, összegyűlnek a pipiások, azon a környékről, és együtt nézik, mondjuk kivetítővel az élőadást. Szerdánként 18 órától, és vasárnaponként. Fél öttől, délután fél öttől. És, és míg, mivel együtt vannak, keletkezik egy energia, és abból tudnak az emberek töltekezni tehát de lehet hogy te nem akarsz töltekezni, lehet hogy neked úgy jó ahogy ahogy élsz, nekem mindegy csak miért kellene fejlődni emiatt hogy bekerülhess az arany, aranykorba az aranykor egy átmeneti korszak a fenti létforma és a földi létforma között egy olyan társadalmi forma ahol nincs elnyomás de még emberként létezünk ezáltal hogy nincs elnyomás nincsenek elnyomók tehát akkor nincs elnyomás hogy tisztázzuk ezt a dolgot ha nincsenek elnyomók márpedig a bolygón azért van elnyomás mert minden ötödik ember elnyomó oké? Okay? az azt jelenti hogy az aranykorban nincs elnyomás és az ember ha nem kap elnyomást akkor képes igazán fejlődni na most te most egy olyan életet élsz vagy legalábbis a legtöbb ember főleg itt Európában hogy nincs elég problémája csinál magának tényleg na miért? hát ugye az életedben vannak olyan problémák amik úgy jöttek létre a te saját életedben hogy te voltál az okozó az azt jelenti hogy hibáztál hibáztál és ezáltal létrehoztál egy problémát de gondold végig mennyi olyan problémával találkozol amit nem te hoztál létre hanem mondjuk a szomszéd elmeséli neki az ő problémáját mi közöd neked a szomszédhoz? érted? jön a mit tudom én valamelyik barátod, létrehozott valami találkozott valami új problémájával, jön és elmeséli neked mi közöd az ő problémájához? bekapcsolod a tévét csak nyomják a hírekben a problémákat rámész az internetre és akkor földobja az internet a különböző problémákat, az olyan oldalakat amin problémákat olvashatsz de mi között hozzá? mi között hozzá? és te mit csinálsz ezekkel a problémákkal? Hát rossz esetben, vagy a legrosszabb esetben együtt érzel. Sajnkozol. Ennél rosszabbat nem is csinálhatnál. Érted? Ami azt jelenti, hogy átvetted azt a problémát, amihez semmi közöd. Világos? Semmi gond ha akarod csináld felül, nem csináld, te életedről van szó minden probléma amit beengedsz az érzékszerveiden keresztül az rád negatívan hat oké? Okay? ez hold biztos hogy negatívan hat és ha negatívan hat akkor az azt jelenti hogy rontja a hangulatodat na most ez, ennek viszont súlyos következménye van a hangulatromlásnak ugyanis az ember rosszabb hangulatban elveszíti még azt a tudást is amit már megtapasztalt érted? nem megtanult megtapasztalt és rossz hangulatban az ember olyan döntést hoz, amivel biztos hogy létrehoz egy új problémát az életében világos voltam? de hát ugye erről az emberek mit se tudnak, fogalmuk nincs hogy ez így működik hiába mondanád azt hogy de nálad ez nem így működik, de pontosan így működik mert minden embernél így működik és amit az ember leginkább tehet, hogy megkiméli magát azoktól a problémáktól amit nem ő idézett elő, világos ez? miért a háborút te idézted elő itt a szomszédországban? nem, akkor mi van hozzá? jaj mert olyan érdekes jó, hát akkor hasonlás, semmi gond nincs ezzel a szomszédnak a problémáját, itt tudom én az hogy mit tudom eladósodott, te idézted elő? nem, de mi között hozzá? Hm? vagy mit tudom a gyerekednek a megromlott a párkapcsolata és nem fogadja el a segítségedet, de csak panaszkodik te idézted elő az ő problémáját? nem, ő idézte elő, akkor miközött hozzá? Hm? ez nagyon durva amit most mondtam mert a gyerekedről beszéltem mondom figyeltél? ha nem fogadja el a tanácsodat oké? Okay? arról beszéltem akkor miközött hozzá? ha nem fogadja el a tanácsodat élje meg azt amit neki meg kell élni semmi gond nincs ezzel te is csináltál olyat hogy nem fogadtál el egy tanácsot vagy nem is kaphattál mert nem volt tanács és megélted azokat a dolgokat amit meg kellett élned nem? és belehaltál? nem és ő bele fog halni? valószínűleg nem oké? Okay? hadd élje meg, semmi gond nincs hozzá hát úgyis egy olyan világban élünk hogy az idősek nem bölcsek, a fiatalok meg úgyse hallgatnak az idősebbekre nem? nem ilyen világot élünk? tehát ami azt jelenti hogy amit az embernek meg kell élnie attól hiába akarod megkímélni úgyis meg fogja élni, érted? és akkor nem jobb azt a tudást elsajátítani hogy elfogadj mondjuk egy, egy embernek a működését, elfogad hm? vagy az a jó ha vele szenvedsz hm? ha egy ember szenved neked vele kell szenvedni azért mert a bolygón szenvednek emberek, emberek azért neked velük kell szenvedned? hát ha ezt gondolod te hülye vagy, hát nem tudok más mondani ezt tudom hogy kemény volt de másképp nem lehet ezt kifejezni és ha megnézed nem beszéltem butaságot mert ez így működik így működik valahol szenvednek emberek és akkor így nézi a tévét vagy nézi az internetet és ő is szenved velük erre csak ezt tudom mondani oké? hát de gondold végig abnormális mi közöd ahhoz? és gondold végig ha nem lenne tévé, nem lenne internet, nem lennének újságok, honnan tudnál arról a hírről? még azt se tudnád hogy Ukrajnában háború van érted? azért tudod? mert létrehozzák azt, hogy neked ne legyen elég problémád. Legyen több. Érted? Ezt csinálják. Mert minél rosszabb állapotba vagy, annál tudnod kellene, annál manipulálhatóbb vagy. Ennyi. És egy ilyen világot élünk ahol táv manipulálják az embereket a médián keresztül egy jó állapotú embert nem lehet manipulálni mit jelent a jó állapotú? onnantól hogy jókedvű, érted? jókedvű, nem néha hanem az az általános hangulata hogy jó kedvű, érted? jó ked szintől nem lehet manipulálni valakit hát más nem kiröhög ha manipulálni akarod, érted? fogja azt jót nevet rajtad és ettől ekkora lesz a fejed így megnő, tudod, mert kinevette, közben ő egy jókedvű ember és azt hiszi hülyéskedsz no szóval egy olyan világban élünk ahol ha te nem fejlődsz akkor baromi sok problémád lesz hát nem baromi sok és akkor hallunk ilyeneket egyesektől nem azoktól akik itt tanulnak akik akiket felkeresünk hogy jöjjenek ide tanulni, azok között vannak olyanok akik azt mondják hogy ők majd egyedül fejlődnek hát eddig kb. 70 ezer emberrel foglalkoztam közvetlen vagy közvetett módon, azért az nem kevés hát az már egy közepes város egy se találkoztam olyannal aki tudott volna magába fejlődni, érted? egy se. Egy Miért? Hát gondold végig, van egy ilyen statisztika, hogy nézték az élőlényeket a bolygón, hogy melyik a legalkalmazkodóbb a élőlények, és akkor ilyenek jöttek, hogy csótány, az, az első, utána patkány, és utána harmadikként ott van az ember, érted? az ember a harmadik legalkalmazkodóbb lény a bolygón na most ezt tudod mit jelent? az hogyha te nem vagy egy remete mit jelent a remete? hát aki teljesen elvonult az emberektől ha te nem vagy egy remete akkor rád hatnak az emberek Érted? És most, hogy az emberek közvetlenül hatnak rád, vagy közvetve hatnak rád a médián keresztül, ez most részletkérdés. Tehát lehet, hogy te elvonulsz, bezárod magad egy lakásba, max találkozol a küldöncökkel, akik hozzák a futárokkal akik hozzák a kaját neked, érted? meg a különböző dolgokat meg a ruhát stb. stb. minden futárokon keresztül vásárolsz, tehát csak úgy éret, érintkezel az emberekkel, de én nem hiszem hogy nem fogsz olvasni nem hiszem hogy nem fogsz nézni mondjuk internetet vagy bármit érted? tehát magyarul nem fogod elzárni magad a külvilágtól teljes egészében, ami azt jelenti hogy akkor is hatni fog rád a külvilágban lévő emberek hatása, érted? akkor is hatni fog rád és akkor is manipulálni fognak, na most ráadásul az ember hát én még nem láttam olyat hogyha valaki magányos akkor az boldog lenne vagy ti már láttatok? Hm? magányos boldog embert láttatok aki tartósan magányos és boldog? nincs nincs ilyen na most akkor az azt jelenti hogy mivel magányos nem lesz tartós hangulata jókedvű akkor az azt jelenti hogy manipulálható marad Érted? nyilván ez úgy működik hogy minél rosszabb állapotban van egy ember annál manipulálhatóbb tehát egy ott kezdődik a manipuláció, a manipulálhatóság, hogy képzeld már egy érdeklődő ember aki egy jó nagyon jó állapotú a többiekhez képest amit itt felsorolok egy érdeklődő ember is manipulálható, hoppá Akkor ha lejjebb megyünk a hangulatokba az unalom szintjén lévő ember még jobban manipulálható, az ellenséges ember tehát az ilyen rossz indulatú, ellenséges ember még jobban manipulálható, a haragos gyűlölködő ember még jobban manipulálható, a félelemben lévő burkolt rossz indulatú ember még jobban manipulálható, a bánatos ember meg még jobban manipulálható érted? most a társadalom nagy része ha megfigyelted ebben a két évben félelem szintjén volt meg van is ez hol volt azon a listán, skálán, ha jobban, bármelyik jobban tetszik, hol volt? fönt az, azután már csak egy volt a bánat, ha jobban visszaemlékszel az alatt már csak egy hangulat van a bánat elérik az embereknél például azt hogy együttérzés szintjén legyen miért? hogy adományozzon érted? ez egy tipikus reklámfogás hogy elérik hogy együttérzést nálad vagy az embereknél és akkor adományoznak érted? és de milyen szint az együttérzés? A félelem és a bánat között van az együttérzés. Persze közelebb a félelemhez, mint a bánathoz. Érted? Oda leviszik az embereket, és ha ezt sűrűn csinálják, akkor az emberek ott maradnak tehát az ember úgy működik hogy mivel nagyon jól alkalmazkodó lény alkalmazkodik ahhoz a környezethez, ahhoz a helyzetekhez, rendszeres helyzetekhez ami éri őket és ha problémák érik az embereket akkor bizony elromlik a hangulatuk de ott kezdődik hogy valaki helyrehozza a hangulatát hogy olyan közösségbe megy be ahol nálánál jobb hangulatúak az emberek világos ez? de mégis sokan úgy gondolják hogy majd ők egyedül megoldják ezt a kérdést hát óriási tévedésben vagytok ha ezt gondoljátok hogy egyedül meg lehet oldani arról nem is beszélve hogy ugye a jókedv felett vannak további hangulatok, például a jókedv felett van a lelkesedés sőt a felett ilyen szintek vannak hogy feldobottság vagy játékosság vagy döntés, nem az a döntés amit az emberek szoktak hozni, ez egy kicsit más, illet meghatározó döntésről van szó és jó döntésről, nem rossz? jó döntésről és például olyan hogy léderűs nyugalma érted? ami azt jelenti hogy bármire ránéz és nyugodt marad és semmi nem tudja kihozni ebből a békés nyugalomból, érted? ez ezt jelenti na most gondold végig a fenti létforma ez a 40-es 40-es, érted? tehát ez az időszak amikor az ember az aranykorban tölti majd a az idejét, az éveit azt a célt szolgálja az elnyomásmentes tanulás hogy képessé váljon arra hogy bármire, bárkire békés nyugalommal nézzen érted? és semmi ne tudja kihozni a sodrából miért szerinted a teremtődet bármilyen cselekedetet ki tudja hozni a sodrából, hát azt gondolt hogy igen akkor óriási tévedésben élsz a fenti létformában így működnek az energialények, oké? Okay? te is egy energialény vagy a lelked maga az energialény, a benned lévő lélek és ha tudnád hogy kell kilépni a testedből akkor ki tudnál lépni a testedből a fenti energia lények a testet azt eszközként használják, neked sajnos nekünk a részünk érted? nekik nem részük mert akkor hagyják ott a saját testüket amikor akarják és olyankor mit csinál a test? alszik érted? egyszerűen alszik ezért egyébként csak úgy mondanám, hogy lehet hogy nem is tudod hogy egy időnként előfordul hogy ahhoz állapotban tudatlanul és tudattalanul kilépsz a testedből és tersze, tersze visszajössz mert utána fölébredsz, oké? Okay? még időben visszajössz szóval lényeg az, mert milyen lenne ha nem jönne vissza a lélek? nem tudnának felébreszteni, világos ez? csinálta ezt egy színész hogy ki tudott lépni a testéből és pont egy ilyen próbán, éppen nem volt szerepe de ott volt a próbán és akkor leült az kilépett a testéből és azt hitték hogy ha valami nagy baj van már hívták a mentőket mert nem lépett vissza a testébe érted? mert nem, nem tudták felébreszteni hát egy embert nem tudná, tudják fölébreszteni akkor azt hiszik hogy gombában van és ez igaz? oké? és akkor utána fogta, az nézte hogy ott mit csinálnak vele jó hát akkor visszalépek a testembe és visszalépett a testébe ez akkor fölébredt, érted? ezt meg tudod nézni egyik filmben az egyik színésznőnek a, a könyve, könyve alapján készült ez a film és, és abban tehát ő leírta ezeket az eseményeket maga a színésznő és azt megfilmesítették de a főszereplője is annak a filmnek maga a színésznő aki ezt a történéseket átélte jó egyébként weboldalunkon megtalálható ez a film a elérési lehetősége szóval lényeg az, hogy, hogy aranykor hát azt gondolod hogy hogy nem lesz ezen a bolygón, miért kellene hogy legyen aranykornak? azért mert az emberiségnek csak egy választása van a jövő szempontjából, az pedig az aranykor mert ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor sajnos ezt a bolygót úgy, ahogy van, meg kell szüntetniük a fentieknek. És a bolygónak az, és az emberiségnek az utolsó időszaka az a 2035. Világos voltam? Sőt, ha úgy látják a fentiek, hogy esélye sincs annak hogy ezen a bolygón aranykor legyen akkor lehet hogy például mondjuk az idén vagy jövőre azt mondanák hogy hát ennek esélye sincs hogy aranykor legyen ez a bolygón akkor az idén vagy jövőre ezt a bolygót úgy ahogy van eltörölnek világos voltam? és ennek megvan az oka hogy miért van így oké? Okay? erről én már beszéltem nem egy előadásomban a díjmentes részben tehát utána tudsz nézni a videóimban hogy miért kell sajnos ezt csinálni a fentieknek tehát ezért az emberiségnek csak egyetlen egy esélye van az pedig az aranykor felé haladás érted? tehát az aranykor felé kell haladnunk az pedig egy dolog mindenkinek aki csak hallja adja át hogy fejlődnie kell, mint embernek, az azt jelenti hogy egyre jobban és jobban kell bánni önmagával, másokkal és az életével, világos voltam? tehát az életével az azt jelenti hogy az élettel magával nincs más megoldás, az emberek azt hiszik hogy van, nincs más megoldás, érthető ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!